kwa kununua lakini nataka kuhakikishie wanatokea tatizo la ukutu kuku kwa wakati wale kuku wenyewe tatizo hili limetokea katika kuku lakini vile vile limetokea katika samaki watu wa samaki wanalalamika sana kwamba mtu anaambiwa samaki bwa wale ukimweka ndani ya miezi minne mpaka sita tayari anafaa kutolewa sasa awe kwa aliwe lakini kutokana na uhaba wa vyakula bora ya mifugo. Unajikuta kwamba samaki yule hapungui miezi tisa na hajakomaa kuwekwa mezani. Kwa hivyo mimi nilikanisha tamaa sana. Tulifanya operation sisi inaitwa operation in za Katika kwa upande wa mifugo ya kuangalie nini hasa tufanye. Nataka ni uhakisheni kabla kwenda katika kura tibu ili zoezi vizuri. waziri mkuu mkubwa tumekuelewa kwa kawaida kuwa ni kazi ya horera horera kila mtu anazalisha tu. kila mtu anatotolesha yote yote yule hata hii mambo ya kutotolesha mheshimiwa waziri mkuu mstaafu ni science sababu ule mtotoleshaji unatakiwa wale wazazi wanaotumika kutotolesha wawe ni wazazi wenye nguvu wenye ubora bila hivyo ukichukua tu vifaranga vinatotoleshwa kutoka kwa wazazi ambao hawaeleweki ni familia ya ngapi matokeo yake uwezo wao wa kupambana na magonjwa yalikuwa mdogo ni kama watoto tu wa binadamu kama uh, lape na maradhi haya na yale eh, inawezekana kabisa kwa kawa pigire vile, vile uh, ah wao usiwe mzuri sana kwa hivyo hata wazee wa zamani walikuwa wanaangalia ili familia ile mtoto anaenda kuoa wanaangalia records sivyo mnavyotusimulia wazee kwa baina matatizo yale la ya kuliana ama ya viki namna hiyo. Kwa hiyo hata vita kuku na mifugo mingine kuna cases za namna hiyo. Kwa hivyo kuna vyakula na hivi utotoshaji wa kenye yenyewe. Na pesa taslim nageri mpya kila wiki tunaposherehekea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na m kweli pesa ni m